Αριστοτέλους, μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη, προς εκπαιδευτική χρήση. Κεφάλαιο 24. Η επικοιπήση δεν μπορεί επίσης παρά να έχει τα ίδια είδη με την τραγωδία. Θα είναι ή απλή ή περίπλοκη ή ποιηση χαρακτήρων ή παθητική. Και τα μέρη της επίσης πρέπει να είναι τα ίδια εκτός βέβαια από το μουσικό και το θεαματικό στοιχείο. Απαιτεί πράγματι και αυτοί περιπέτειες, αναγνωρίσεις και παθήματα. Είναι τέλος απαραίτητο να είναι και σε αυτήν οι ιδέες καλές και το ύφος του λόγου επιμελημένο. Όλα αυτά χρησιμοποίησε ο Όμηρος και πρώτος από όλους και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τέχνης. Και τα δύο πράγματι ποίηματά του τα συνέθεσε το ένα την Ηλιάδα ω ποίημα απλό και παθητικό. Το άλλο, την Οδύσσια, ως ποίημα περίπλοκο, από την αρχή ως το τέλος του, είναι ποίημα αναγνωρίσεων και ως ποίημα χαρακτήρων. Επιπλέον τα ποίηματά του είναι ανώτερα από όλα τα άλλα, από την άποψη του ύφους και των ιδέων. Η διαφορά τώρα της επικής ποίησης από την τραγωδία βρίσκεται στην έκταση και στο μέτρο. Το σωστό όριο της έκτασης ειναι αυτό που είπαμε. Πρέπει δηλαδή να ειναι δυνατό να συλλαμβάνονται με μία ματιά μαζί η αρχή και το τέλος του έργου. Αυτό πετυχαίνεται αν τα ποίηματα ειναι μικρότερα σε έκταση από τα ποίηματα των παλαιών ποιητών και αν η έκτασή τους φτάνει αθροιστικά την έκταση των τραγωδιών που παρουσιάζονται σε μία παράσταση. Έχει όμως το επικό ποίημα, σε αρκετά μεγάλο βαθμό, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να επεκτείνει το μήκος του. Στην τραγωδία δεν έχει κανείς τη δυνατότητα να παραστήσει πολλά μέρη μίας πράξης που διαδραματίζονται συγχρόνως, αλλά μόνο το μέρος που παίζεται πάνω στη σκηνή από τους ηθοποιούς. Στην επική ομοσποίηση, ακριβώς γιατί είναι αφήγηση, είναι δυνατόν να παρουσιάσει κανεί πολλά μέρη που ολοκληρώνονται συγχρόνω. Με αυτά όταν ειναι στενά δεμένα με το κύριο θέμα αυξάνει ο όγκος του ποίηματος. Συμπέρασμα, η επική ποίηση έχει αυτό το ιδιαίτερο προσόν που της δίνει μεγαλοπρέπεια, που προκαλεί μεταβολές της διαθέσει της ψυχής του ακροατή και επλουτίζει τη διήγηση με ανώμια επεισόδια. Η ομοιομορφία, βλέπεις, φέρνοντας γρήγορα τον κόρο στην ψυχή του ανθρώπου, κάνει ώστε οι τραγωδίες να γνωρίζουν την αποτυχία στη σκηνή. Το ηρωικό μέτρο ήρθε και τέριαξε στην επικοιποίηση μέσα από διαδικασίε δοκιμή. Αν πράγματι δοκίμαζε κανεί να κάνει μια αφηγηματική μίμηση σε κάποιο άλλο μέτρο ή σε περισσότερα μέτρα, το πράγμα θα φαινόταν ατέριαστο. Ο λόγο είναι ότι το ηρωικό μέτρο είναι το πιο σταθερό και ήρεμο και το πιο μεγαλόπρεπο από όλα τα μέτρα. Γι' αυτό και επιδέχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό γλώσσε και μεταφορέ. Η αφηγηματική μίμηση ειναι και από αυτή την άποψη ανώτερη από τις άλλες μορφές πίεσης. ενώ το Ιαμβικό και το Τροχαϊκό τετράμετρο ειναι μέτρα κίνηση, το δεύτερο ειναι μέτρο όρχησης, το άλλο μέτρο δράσης. Ακόμη πιο άτοπο θα φαινόταν αν αναμείγνει κανείς τα μέτρα όπως ο Χερίμωνας. αυτό και κανένας δεν έκανε μακρό σε άλλο μέτρο παρά μόνο στο ηρωικό. Όπως το έχουμε ήδη πει, η ίδια η φύση μας διδάσκει να προτιμούμε το μέτρο που ταιριάζει στο συγκεκριμένο ποίημα. Ο Όμηρος είναι άξιος επέννων για πολλά πράγματα, κυρίως όμως για το ότι είναι ο μόνος από τους ποιητές που γνωρίζει ποιον ρόλο πρέπει να παίζει ο ίδιος ο ποιητής μέσα στο έργο του. Ο ποιητής σε ό,τι αφορά το δικό του πρόσωπο πρέπει να λέει ελάχιστα, αφού τότε δεν είναι πια μιμητής. Ενώ λοιπόν οι άλλοι ποιητές δεν σταματούν να αυτοπροβάλλονται με αποτέλεσμα να μιμούνται λίγα και μόνο λίγες φορές, ο Όμηρος ύστερα από ένα σύντομο προημίο εισάγει αμέσως κάποιον άντρα, κάποια γυναίκα ή κάποιο άλλο πρόσωπο και κανέναν τους διχός χαρακτήρα, αλλά ο καθένας τους έχει τον χαρακτήρα του. Στις τραγωδίες λοιπόν ο ποιητή πρέπει να παρουσιάζει το θαυμαστό, στην επική όμω, ταιριάζει περισσότερο το απίθανο, που είναι και η κυριότερη πηγή του θαυμαστού. Και αυτό γιατί στην επικοινωνία δεν έχουμε μπροστά στα μάτια μα τα διάφορα πρόσωπα κατά την στιγμή της δράσης τους. Οι σκηνή τη καταδίωξη του Έκτορα, επί παραδείγματοι, αν παρουσιαζόταν πάνω στη σκηνή, θα φαινόταν γελία. Οι Έλληνε στρατιώτε να μένουν ακίνητοι και να μην τον καταδιώκουν και ο Αχυλέα να του σταματάει με νοήματα. Στο επικό όμως ποίημα, η γελιότητα δεν γίνεται αντιληπτή. Το θαυμαστό πάντως είναι κάτι που προκαλεί ευχαρίστηση. Ειδού και η απόδειξη. Όλοι διηγούνται βάζοντας και δικές τους προστίκες. επειδή πιστεύουν ότι έτσι γίνονται ευχάριστοι. Ο Όμηρος περισσότερο από κάθε άλλον δίδαξε και τους άλλους να λένε ψέματα με τον τρόπο που πρέπει. Ο τρόπος αυτός είναι ο λαθεμένος συλλογισμός. χάρη, αν όταν υπάρχει το α, υπάρχει ο συνέπεια το β και όταν συμβαίνει το α συμβαίνει ω συνέπεια το β οι άνθρωποι νομίζουν ότι αν το β είναι αληθινό τότε υπάρχει ή συμβαίνει και το α. Αυτό όμως είναι ένα λαθεμένο συμπέρασμα. Γι αυτό αν το α είναι ψευδές ο συνέπεια όμως αυτού υπάρχει ή συμβαίνει αναγκαστικά ένα β ο ποιητή πρέπει να το προσθέσει γιατί η ψυχή μας ξέροντας οτι το β είναι αληθινό θα κάνει τον λαθεμένο συλλογισμό οτι είναι αληθινό και το α. Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε στα νύπτρα. Τα αδύνατα αλλά πιθανά πρέπει να θεωρούνται προτιμότερα από τα δυνατά αλλά απίθανα. Και οι μύθοι δεν πρέπει να συγκροτούνται από απίθανα μέρη αλλά αν είναι δυνατόν να μην έχουν τίποτε το απίθανο. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν τουλάχιστον τα απίθανα να βρίσκονται έξω από τον μύθο όπως τον ιδίποδα, όπου ο ήρωας δεν ξέρει πως πέθανε ο Λάιος και όχι μέσα στο δράμα όπως στην Ηλέκτρα, όπου λένε απίθανα πράγματα αυτοί που διηγούνται τους πυθικούς αγώνες ή όπως τους μισούς, όπου το απίθανο είναι ο άνθρωπος που φτάνει από την Τεγαία στη μυσία άφωνο. Είναι επόμενος γελίο να λέει κανείς ότι δίχως αυτά ο μύθος θα καταστρεφόταν. Στην πραγματικότητα από την αρχή δεν πρέπει να κατασκευάζονται τέτοιοι μύθοι. Αν όμως ο ποιητής βάλει ω θέμα του έναν τέτοιο μύθο και κάνει τα πράγματα να φαίνονται αρκετά εύλογα, τότε θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό ακόμη και το παράλογο απίθανο, αφού και τα απίθανα πράγματα που λέγονται στην Οδύσσια, σχετικά με την αποβίβαση του Οδυσσέα, είναι φανερό ότι δεν θα ήταν ανεκτά αν τα έλεγε ένα κατώτερο ποιητής. Τώρα όμως ο ποιητής νοστιμίζοντας το απίθανο με τα άλλα χαρίσματά του το κάνει να μη φαίνεται. Το ύφος πάντω του λόγου χρειάζεται ιδιαίτερη επεξεργασία στα μέρη του ποίηματος που δεν έχουν δράση και ούτε χαρακτήρες περιγράφουν ούτε ιδέες προβάλλουν. Από την άλλη όμως πάλι η μεριά το πολύ λαμπερό ύφο κάνει συχνά να μη φαίνονται καθαρά οι χαρακτήρες και οι ιδέες. Αριστοτέλους μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.